ألف هلا الف هلا شيل وشيل شيله هلا بيهم ها زين هي هذا الردح هذا ردح سوي لي ردح شيل يلا الهزيه اللي تحن ونيد وحذر تبغوني نشد إيه يا... تنبط تنبط تنبط تنبط تنبط عقيد. أحلى الغزالات، الغزالات وأحلى عقيل والعريس وبعد عقيل ونصف تحيه تحل... كل الحضور والعريس الغالي شوفوا آه, اه اه اه يلا بالصبر بالصبر حلاق ياكشيا شيخ يا العام من إسلام أرضي منك هاية هاية هاية هاية سائر هاية هاية هاية هاية يا هذا هذا هذا موجود هذا هذا هذا الغزال موجود هنا هنا هنا هذا الشكر موجود الحلوات كلها الحلوات كلها كلها كلها